وعلي الكوفي وعلي وغني عتابا وميجانا وهز الكتف وبجفرة عتابا وخلي البارود يهلل وخلي البارود يهلل مع بعض يا طير. لا عكة وحيفة وسلم بحرها لا تنسى الناصري هالقلع وبشر بساني برجعة أهلها SELIM les... Oh, gonna